Oliko mulle viesti? Jos mä ihan vaan vähän katsoja ja vastaan, minne mä sen laitoin. Ai saa, se meni läheltä. Olisin voinut käydä huonosti. Onneksi ne keskittyy ajamiseen paremmin kuin minä. Tästä lähtien, kun ajan, puhelin pysyy piilossa ja äänettömällä, vastaan perillä. Mähän voin olla vaikeasti tavoiteltava, niin kuin kaikki isot julkiksat. Luo uusi rutiini. Kun ajat, anna puhelimen olla. Liikenneturva.